Hmm, tak asi jsem doma a udělám si čaj a čtu si to. Tak jsem buď doma anebo mám deštník nebo pláštěnku. <laughs> tak to jsem většinu doma, buď si něco čtu nebo jsem na počítači, a občas, když je to třeba po nějakých velkých vedrech, taky rád vyběhnu jen tak ven na chvíli se osvěžit. <laughs> když prší, tak jsem nejraději na pokoji. A tak, jako, tak dělám domácí práce, nebo studuju, nebo dělám něco s počítačem? Otevřu si deštník. A ne, já si ráda čtu, když prší. Ve no, stanu. Tak když je bouřka, tak se dívám.